ازب من منشن الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ شب بارات کی آمد آمد ہے اور کافی سارے سوال اس رات کے حوالہ سے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے تو سنت کے مطابق جو طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس رات میں سنت کے مطابق رب تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے اور یہ عمل ہے کہ حضور پاک ریگی صلاحت و سلام شب بارات کو زیادہ عبادت کیا کرتے تھے زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے اور عبادت کرنے کے بعد آقا کریم علیہ گی صلاحت بذات خود قبرستان تشریف لے کر گئے اور جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور یہ سنت ہے اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز نوافل وغیرہ پڑھ لیں تو ہم کوشش کریں کہ قبرستان میں بھی جائیں وہاں پر دعا کریں وہاں پر تلاوت کریں یہ سنت طریقہ ہے پھر اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کی نماز سے پہلے شہری کا جو وقت ہوتا ہے یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ حضور پاک علیہ صلاح و سلام نے ساری رات عبادت فرمائی قبرستان میں آپ علیہ اللاۃ وسلام تشریف لے گئے پھر اس کے بعد اگلے دن کا آپ نے روزہ بھی رکھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساری رات عبادت میں گزاریں قبرستان کی زیارت کریں قبرستان میں جا کے اہل قبرستان کے لیے دعائیں مغفرت کریں پھر اس کے بعد مزید جو وقت بچے رب تعالیٰ کی یاد میں گزاریں تو وہ استغفار کرتے ہوئے گزاریں اور روزہ رکھ کے اگلا دن مکمل جو ہے اس میں ہم گزاریں کیونکہ اس مہینے کے بارے میں ملتا ہے احادیث میں جس کا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ صلاحت و باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں روزے جو ہے اور عبادت کی کثرت فرمایا کرتے تھے ویسے تو آپ عبادت فرماتے ہی رہتے تھے لیکن اس مہینے میں آقا کریم علیہ و سلام عبادت میں کثرت فرمایا کرتے تھے اور اس میں روزے اس طرح آپ علیہ الصلاۃ سلام رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے کو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے اور یہ بھی ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے اور اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی دلیل اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اگر کسی کے ذہن میں کسی کے دل میں اگر یہ خیال آئے یا سے سوال آئے کہ کیا اس رات کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے یہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل صرف یہی ایک بات ہے کہ آقا کریم علیہ صلاحت و سلام ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب جو ہے وہ میرا مہینہ کا ہے تو جتنا بھی اس شاقان مصطفیٰ ہے تو ان کو تو یہی دلیل کافی ہے کہ آقا کریم علیہ صلاح و سلام ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ کا ہے تو شاہکان مصطفیٰ کا حق بنتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں اور گناہوں سے معافی مانگے اور کوشش فرمائیں کہ اس رات توحبۃسوخا پکی سچی توبہ کریں اور جتنا گناہ کر لیے ان سے توبہ کریں معافی مانگیں رب تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمارے لیے اچھے جو ہیں اللہ رب العزت فیصلے فرمائے گا کیونکہ اس رات فیصلے بھی ہوتے ہیں اس رات جہنم اور جنت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے اس رات رزق بھی تقسیم کیا جاتا ہے اس رات اعمال ربتعیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اسے سے معافی مانگیں اگر آپ کے ذمہ کوئی گناہ ہے کوئی گناہ کبیرہ آپ نے کیا تو اس سے معافی مانگ لیں اور کوشش فرمائیں کہ آئندہ سے کوئی بھی گناہ اور رب تعلیٰ کی نافرمانی نہ ہو کوشش فرمائیں اس رات زیادہ سے زیادہ تو وہ استغفار کریں رب ال کی عبادت کریں نوافل ادا کریں قبرستان کی زیارت کریں اہل قبرستان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھے رب تعلیٰ ہماری عبادت کرنا رب تعلیٰ اس رات کو جاگنا ہم سب کا قبل و منظور فرمائے اور اس رات کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے تمام صغیرہ قبیر گناہوں کو مواف فرمائے اور اس رات میں رب تعلیٰ ہم سب کو احسن طریقے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بما علیہ البلاغ المبین